laftu le lokin niftandi bi ska quiero taque shora laila etsi דוחי xir duo xia אתה ashbe bo שאלוני אוהבי העל אתה יודע כי לכך נוצרת קשירת הקרן Home, you're there for me. I'm thinking about. Oh, we